Ούτε στις τοπικές ειδήσεις. Α γιατί παίρνει τόση ώρα, Καλημέρα σα! Είμαι η Τζόνη Πατράκη. Ξέρω ότι όλα τα παιδιά ψάχνουν να βρουν ποια σχολεία είναι λοιπόν, λοιπόν, λοιπόν, λοιπόν, λοιπόν, λοιπόν, κλειστά. Και αυτό α πιάσουμε δουλειά. Σωστά δουλειά. Πάρτα λοιπόν. Κλειστό. Νιωτά. Κλειστό. Ο κόνοχα. Κλειστό. Κλειστό. Κλειστό. Κλειστό. Κέεεεεε. Αυτό ήταν. Τι? Όχι! Αυτές ήταν όλε οι πωλήσει γύρω μα. Λοιπόν. Λοιπόν, Αχ, στιγμή έχουμε μια έκτακτη είδηση. Για το... Η μέρα να παίξουμε με την Πέκα και τον Τσάρλι! Απ' τη σελίδα της μάχης που... Χαίρομαι που ξύπνησες! έχεις ακουστά το αναπράψω ειδινή! Ε, αυτό είναι που μου χαλάς. Συγγνώμη, δεν μπορούσα να περιμένω γιατί σήμερα είναι μέρα χιονιού! Αυτή, καλά μου σκράτς, είναι η λίστα με όσα πρέπει να κάνουμε την ημέρα χιονιού. Κάτσε, να σε το σεβαστείς. Να κάνουμε έγκυθρο! Γιατί δηλαδή αυτό που και ένα πόλεμο! Γιατί Άσχη γιατί έρχεται εδώ η Λίμπη και ξέρει: Όταν έρθει, θα είμαστε δύο αντίον ενό. Η πλειοψηφία κερδίζει. Το λέει ο νόμο τη φίλη. Τι λε, Και πρέπει πάντα να γίνετε το δικό σου, έτσι! Είναι το πιο ωραίο στοιχείο. Αλήθεια. Περάσουμε καλύτερα τη μέρα μας κάνοντας χούγκα, χουγουτί. Oh, είναι η δανέζικη τέχνη του να είσαι άνετα και ζεστά.